بسم الله والصلاه والسلام على المصطفى وبه وكفى نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل ونحن نودع هذا الشهر الكريم ولم يبقى منه الا هذه الايام الاخيره الايام العشره نسال الله سبحانه وتعالى ان يتسلم منا رمضان سالما باذن الله تعالى وغانما بالاجر الفضيل والكبير منا ومنكم ومن سائر المسلمين في هذه المعمورة جميعا. أما بعد فإخواني حتى لا نطيل عليكم الآن بدأ يكثر الكلام، بدأ لغط الكلام يكثر. زكاة الفطر. زكاة الفطر إخواني شرعت لمصلحة الفقير هو هذا الأصل، يعني أصل الأحكام أن تشرع تشرع لمصلحة الناس. فإن كان الحكم قد خرج من محتواه، وقد خرج من مبتغاه، فإذا هو لا يؤدي الآن المبتغى الذي جاء له ذلك الحكم فيقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول إن الأحكام شرعت لمصلحة الناس فإذا فقدت هذه المصلحة أصبحت هي كأنه أصبحت مفسدة أو عبث في بعض الأحيان زكاة الفطر أخواني نعم شرع الطعام لا ننكر ذلك وشرعت في زمن الرسول وشُرعت والامه استمرت على ذلك لما كانت حاجه الناس الى الطعام اكثر من حاجه الناس الى الى النقود والى المال ولما الامام ابو حنيفه والامام الثوري اجاز دفعها نقودا استندوا الى افعال الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومنهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما كان والي اليمن فقال يا أهل اليمن ائتوني بكل خميس بالصاد بكل خميس أو لبيس والخميص نوع من أنواع الثياب يقال أنه في بعض التفاسير كان أحمر أو أسود وهو يعني نوع غالي من الثياب أو لبيس يعني ملبس جاهز فإنه أيسر لكم انتم يا اهل اليمن اليمن وهو انفع للمهاجرين اذا بعثت الى الى المدينه المنوره يعني انا شو اسوي بالطحين والتمر والشعير انا يعني ماخذ على البعران ومتجه المدينة الان يعني بالوقت الحاضر اخواني يعني احنا لما الفقير الان هو شنو حاجته يعني انا هسه جبت له مالتمر خصافه مالتمر تمر وطيطتها له او جبت له قونيه وش يستفيد من عتبه العيد هو عنده جهال يريد إخواني يلبسون يلبسون ملابس يريد يطلعون للسوق يريد يشتري لهم يريد يشتري الزوج تقطعة قماش يريد يأكل له لقمة ذاك اليوم زين أخواني تغير الزمان والمكان تتغير به الفتوى أيضا ولذلك فإن الأيسر الآن إلى الفقير والأيسر إلى المعطي هو أن تكون نقدا نحن لا ننكر فضل الشريعة ولكن الشريعة جاءت لمصلحه الناس انت هسه جبت لي قنية ملطحين قنية قونية تطحين بيا شاسة بخمسين بخمسة وسبعين ألف دينار راح تاخذها راح تبيعها بالسوق يطوني بيا خمسة وعشرين ألف دينار ثلاثين ألف دينار واجيبهم اذا ربح التاجر أربعين ألف برأس الفقير اذا هي زكاة اعطيتها اذا للتاجر اعطيتها للانسان الغني خرجت من محتواها انا تطيني الان غنيه تمر 75 او 200 الف دينار وتاليها ياخذوها من عندي ب 20 25 الف دينار هاي اذا اخذوها اذا تكرموا عليه واخذوها وروح يبيعها للناس متلافع فعاف اذا تصدقنا على التجار اذا والصدقه على الغني لا تجوز الصدقه على الغني لا تحل اذا وين اين ذهاب العقل اين اين حكمه العقل اذا هنا نقول ذهب العقل فالاولى ان تعطى نقدا الآن إخواني يقول لك إذا أريد نحسبها بالقيرات يعني بالمليم يقول لك هي أربعة آلاف دينار إخواني أنا أعطي شوية أولها سهم الأربعة آلاف دينار غير متيسرة بس سمنين نجيب الأربعة آلاف دينار يعني إحنا نقول نعطي شوية أخواني نعطيها مجال إحنا نقول خمسة آلاف دينار زكاة الزكاة الفطير الله يرضى عليكم ونغني الناس ونخلص من التمر ونخلص من الطحين ونخلص من الشعير إحنا هذه أخواني إحنا أخواني لو قبل بعد مي قبل مئة سنة أنا أقول لك يمكن الشعير والطحين ينفع لأن الناس انت كان إحصان وعنده حيوانات موجودة قبل مئة سنة هسه الآن وين اودي الشعيران وين اودي من عنده حصان من عنده حمار قبل كانت آلات ركوب هسه الآن استبدلت بخير منها فيا اخواني الله يرضى عليكم نحن لا نريد ان نخالف الشريعه ولكن الشريعه نفهم منها انها جاءت لمصلحة العباد جاءت لمصلحة الفقير ومصلحة الفقير ان يعطى ان تعطى الزكاة مالا اخواني وانا العبد الفقير افتي خمسة آلاف دينار ومن زاد زاد الله عليه يعني هذا الحد الادنى ومن زاد زاد الله عليه، انت الله سبحانه وتعالى انفضل عليك اغني الناس، ابحثوا عن الفقراء اخواني، الله يرضى عليكم، مو كل واحد بالشارع هو فقير، مو كل واحد واقف بباب الجامع هو الفقير، يا اخواني احنا ما نقطع سبيل معروف لكن ليس ليس هؤلاء يعني بال بالاحرى انه الذين الان يجلسون على الطرقات وعلى التقاطعات وباب المساجد هم فقراء، يجوز حيالين. إخواني ابحث عن الفقير بنفسك أو اسأل عن الفقراء حتى تكون صدقتك الآن في محلها الصحيح فإن من الناس من يستحي عن حتى يتكلم تحروا الصدقة أخواني تحروا أولئك الناس أولئك المعوزين أولئك الذين يستحون أن يتكلموا ويظهروا حاجاتهم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم الشيخ الدكتور عدائي الغريري